أنا وإنتي ، كيما ديما إنتي مازلت عشيري ، من خوذو وجودك معايا أنا ياسر يعنيني ، ماهيش عداد ، ديما معاكم ديما طيب مخليني ، محبك بنات ، مش من توا و من